أنت نايبير like me. You, you need, need like me so you can point your fucking run it, run it, run it, say it, that's it. the bad just know how to hide. Me, I don't have that uh, the night to the uh, كنت بحضن عريش. كبير مقدر مجهود الوالد بس بسوق الظلم للأسف مصاري ما بتغنيش حارمك من نزلت عمان ولسا بتحكي طلعلك صوت الك عين يا اخي يا برودة دمك لو سمحتك ونزلت هتنزل تشكي لأنه سلامي هاي المرة مش هيحامي عنك أه أسد أمام عصفور فلا تسميها حرب نتيجة هالنزل محسومة ولو تجيب من نفسك سرب لاحظ كيف بمسك من غير ما العرض أصلا من قبل الدس ومعتهلك بالأرض كتب لما كن بالاردن افضل رابر، قلمي عريق، قلمك قريق مهما تستنجد بصحابك من تحت الارض بوقع ناطحات سحابك، فبني فخور بابو وابنك مستعر من رابك، فكر هيصير له لما يلوق همه اي مجره ضدك يهبل، لازمك تراك عشان اطفيك، عشان يلم فيوز سمح له له امه، نفسي افهم ابن الهبله جنبك شو ما اعطيك، ها؟ أه وكل السين اول حرف من سلامي سلامي اخطر من كورونا مش هتفيدك الكمامه، كلهم طلاب بمدرستنا استاذ بس كلاش على بترك العلامة هيك بكون الدس فحاول اتعلم مش هتغير اني الاول حاول زي الباقي تقلم جوني <تصفيق> اطلع جنبك صحي الولد تلم صحيح ردا على الثاني امي مسلم بتعيرني بالحبس تعبيرك خان انت تخص الدولة ولا وانا الدولة عندي فان لما اموت اعطي قيمة للكفان كيف بالضبط زي ما اعطيت عمان حكم حاكم للساحة عشان فيوز هيك بتطلع على ظهر الوالدة اه يا ديوز <تصفيق> بعمل راب لينسمع وانت بتعمل خرا راب فوق لاني لسه عايش ولا ساعة حقل الذرة انا المدينة بين القرى بفرطها لما ازهق سلامة صاحب الكرة والراب انبسط من هيك بس احنا لوسخناه كل ما انكتب كلمتين شاف حاله عالناس الناس اله ها وشايف حالي على العالم مع اني الاجدر بدك لحالك راب الأردن ملح يا وقت التراك نظيف إن شاء الله بيعجب جولتك من غير كلبش اوعى تفكر إنك تكسب جولتك بتجيش رد جميل بالأصل عارف ليش؟ لأنه رد جميلي كان بتحسن صورتك هاد مش دس رايقين وكتبنا وسجانا وإذا حد رد وطلعنا ترند آخر واحد بالتراك رح يحاسبك يعني بتشوفوا اثنين على العرش نيجي نشوف برازك برسوم الفيرس بوصلي وابيعه لك فراطم أبدا مش لطيف أسفا ع القطيع شو بدك بالقضيب البق بيجيك سريع وانت هارب زي مطيع يا بهيمة الأولى سليمة سليمة مين رفع سينة قديما لما البق يوقف وقف تسمع شو بقول لك كلها تطلب ديوز حييجي بس باسم امك روح يا بك هو هون ما بنعمل لغاني هون من ولع البوثي بالدس هذا رأي والكلام حامي زي الفرن عايشين بوهم رخص الأردن تسمع زلو دادي فيهم دادي البيج مع سلامة بالدادي ضل بالدادي وغيره بطل دامة صقر ما بيهمني كم من بس على الأردن انا من حجبك بحاسبك <تصفيق> ولا عرضي منك أجدع من 100 مليون رابرنة <تصفيق>